Salutare tuturor! În videoul acesta o să vă arătăm cum să achitați cu ajutorul contului BPAY nota de plată în restaurantele și localurile partenerilor noștri. Eu mă numesc Stian și fac parte din serviciul suport al companiei BPAY. La partenerii noștri puteți achita nota de plată scanând codul QR cu aplicația BPAY. Puteți scana codul QR de pe bonul oferit de casier sau de pe monitorul electric unde este logo-ul BPAY și apare codul QR în format electronic. La partenerul nostru, GRANIER, vom face o comandă și vom scana codul QR de pe bonul oferit de casier. Facem comanda și menționăm că dorim să achităm cu contul vipoi. Primim bonul de la casier și scanăm cu aplicația BPay codul QR, după care confirmăm achitarea și primim comandă. A doua achitare o vom face la partenerul nostru, Coffee Point. Aici la fel facem o comandă și spunem casierului că dorim să achităm cu vipoi. Observăm că pe ecranul electronic putem să scanăm codul QR pentru achitare. Deschidem aplicația și scanăm codul QR, după care confirmăm plată. Toți partenerii care lucrează în prezent cu compania BPA îi puteți vizualiza pe harta noastră interactivă, pe site-ul bpay.md, sau din aplicația noastră mobilă. La microfon a fost Cristian și la revedere!